مبروك يا محمد بقاف المواويل يسعدك ربي بالحياة بهنا بحفل النحت أهل الكرم والمعامير روس الشيوخ اللي ما تقصر خطا يا بحفلة نحيت أهل الكرم والمعامير روس الشيوخ هزيمة ما تتصر والليلة هذي ما يجي مثلها لي محمد فرحات ردت صداها يا محمد يسعدك ربي احساسو من قرومر جاجي وفعول كرجاز راهي جم من بابي وابوك شيخ ان الثلاثه عود تطلب ومطلق طال المداهي عود انتسب كل العلوم وجناها تيجي تفوق تعبت الله كفو فعله جزيل احزانك جنبك والصعاب احتماها عمارك رجال الكرامه المشاكي وخوالك سناد وغفر حصريا